Oći nekoliko minuta hoda od ureda gradonačelnika, dosta se ovdje pred prozorom može gledati kako propada desetljećima, unatoš tome što je obično baš na ovom mjestu gradska knjižnica. Ne samo da je obećana, nego je potrošeno desetak milijuna puna za projektnu dokumentaciju za knjižnicu, da bi onda u proračunu ove godine ova gradska vlast, ova vladajuća većina HDZ i Milan Bandić, 365, odlučili da se prodaje ovo zemiško. Znači, uloženo je više desetaka milijuna, kuna, desetaka milijuna kuna u projektnu dokumentaciju da bi se za nekoliko desetaka milijuna kuna prodalo ovo zemljište nakon što je kupljeno prije koliko 15 godina. Znači, to pokazuje da ova vlast nema nikako ni glavni rep kad je riječ o nekakvim kulturnim a, iskoracima kad govorimo o infrastrukturi i nekim konkretnim kapitalnim imovanjima i kulturne objele. Ono što je nama prioritet, što kad govorimo o kulturi, je da kultura bude dostupna i pristupačnija građanima i onima koji imaju manje prihode, tako da ćemo kulturno sadržaje učiniti pristupačnima i njima. Isto tako da kultura bude dostupna više u kvartovima. Znači da, centri, da kulturni centri kvartovski zapravo budu mjesto susreta da budu otvoreni i za građane i za građanske inicijative i za suradnju sa udrugama građana i za suradnju sa umjetnicima i za suradnju sa drugim kulturnjacima. Neki radi dobro, neki baš i ne, i u tom smislu želimo to na neki način naprijediti, da doista nije bitno gdje živite u ovom gradu, da, da u vašem partiju možete imati kvalitetno kulturno sadače. Mi od 2017. godine, od kada smo ušli u politiku, zastupamo i borimo se za jednu zapravo elementarnu činjenicu, a to je da su kultura uz znanost i obrazovanje zapravo temelji svakog progresivnog društva. Nakon 20 i više godina zanemarivanja kulture u Zagrebu, pa posljedična idealist devastacija, Došlo je vrijeme za veliku promjenu, za promjenu koja će značiti ukidanje i dokidanje klijentalističkog i nepotističkog upravljanja institucijama te bolje uvjete i praćenje razvoja umjetničkih praksi, umjetnika, umjetničkih inicijativa. To znači sljedeće, za nas Ured za kulturu treba biti mjesto koje je otvoreno svima, a ne kao što je to do sada bilo samo nekima. Zatim, ono što nam je izuzetno važno, da to mjesto mora biti odgovorno prema problemima, zahtjevima, izazovima i potrebama kulturnog polja, što znači pravovremene i adekvatne reakcije na te iste potrebe, i isto tako odgovornost i transparentnost u poslovanju prema javnosti. U Uredu za kulturu grada Zagroba svakako ćemo ojačati vječa, znači programska vijeća, to znači da ćemo postaviti jasne kriterije i transparentne procedure pri dodjeljivanju sredstava na natječajima za programe javnih potreba u kulturi i uh, nesnalaženje uh, gradske vlasti u rješavanju akutnih socijalnih problema u kulturnom sektoru. Uh, među prvim mjerama koje ćemo donijeti po izborima biće će uh, interventne mjere koje bi pomogle realizaciji potpora za samostalne umjetnike i uh, kulturne organizacije koje su na prvoj liniji ugroze od pandemije i ovoga narušavanja njihovih uvjeta rada nakon uh, oštećenja prostora u uh, zagrebačkoj kulturi. Ono što uh, ćemo potom uh, interventno raditi je i uh, donošenje različitih uh, sustava potpore za razvijanje modela suradnje između institucionalnog sektora da naravno u partnerstvu sa institucijama koje bi onda samostalne umjetnike i organizacije intenzivnije uključile u redovitu kulturnu produkciju na taj način uh, olakšalo i njihovo zapošljavanje u uh, sustavu kulture. Ono što je naravno važno napraviti u cilju normalizacije rada u kulturi jest obnova potresom oštećenih prostora za kulturu i u našem programu i za obnovu imamo detaljno razvijen plan kako to učiniti. Međutim, u Zagrebu postoji cijeli niz prostora koji su zapušteni ili nedovršeni, prostora koji uh, su podopremljeni, uh, kojima treba ponovno uh, dati neku inicijativu i koje treba razviti i dovesti do te mjere da budu uh, uh, prostori koji udomačuju kulturnu djelatnost na taj način da uh, ona uh, nije ta koja uh, te prostore mora podupirati, nego da prostori budu infrastruktura za njihov rad.